ہمارے چینل علی رضا قادری 104 کو سبسکرائب کریں ساتھ میں موجود بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں کوئی اچھی سناتے آپ نے سنیں وق گیتار لتا کر شیل کے پرٹ کر لج و تن رے گیتا mai kadh rende re mai ungab ro ungab jab ragle la mata حد کو جب بدا ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیٹا آپ کی آواز ماشاءاللہ بہت پیاری ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اور آواز جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ رشنی پیدا کرے تو ناظرین آپ اپنے بچوں کو اسلام کی طرف وہ رابط کیجئے یہ بچہ ماشاءاللہ اس کی بڑی پیاری آواز ہے اس کے پروگرام کو بھی لائک کریں اس کا اپنا ایک میں اس کی یوٹیوب چینل بنا ہوا ہوا ہے اس کو بھی اس کی آپ نعتیں وغیرہ سن سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے